Γεια σα. Ένα τρόπο για να αναπτύξετε την αυτοπιθαρχία και να μείνετε αφοσιωμένοι και εστιασμένοι στο να κάνετε αυτό που γνωρίζετε ότι χρειάζεται να κάνετε, είναι να κρατάτε τον εαυτό σα υπόλογο. Στο 27ο MLM Tip είχα μιλήσει για τη σημασία τη πειθαρχία στη δουλειά μα. Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ, αν το βλέπετε στο YouTube. Αν και σίγουρα θέλουμε να είμαστε καλοί με τον εαυτό μα, δεν θέλουμε να το μαλώνουμε, θέλουμε επίση να βεβαιωθούμε ότι θα κρατάμε τον εαυτό μα υπόλογο. Αυτό σημαίνει ότι αν κατά λάθο παρακολουθήσαμε ε, 3-4 συνεχόμενα επεισόδια από την αγαπημένη μα σειρά τη μία μέρα, τότε θα πρέπει τι επόμενε ημέρε να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο δουλεύοντα πιο σκληρά. Αυτό που λέω συχνά σε ανθρώπου που προπωνώ προσωπικά είναι ότι σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε κάποιου στόχου και να σχεδιάσουμε ένα πλάνο δράση. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει κάποιο τρόπο να λογοδοτούμε κάπου. Χωρί να μα κρίνουν φυσικά, να έχουμε κάποιον τρόπο δηλαδή να αναφέρουμε σε εβδομαδιαία τουλάχιστον βάση το τι κάνουμε, τότε είναι πολύ πιθανόν οι προσπάθειέ μα να αποτύχουν. Αν θέλετε να μάθετε πώ μπορώ να σα βοηθήσω, να είστε πιο συνεπεί στο πλάνο δράση το οποίο έχετε σχεδιάσει και πώ μπορώ να σα κρατάω υπεύθυνου, υπόλογου, χωρί να σα κρίνω, τότε ζητήστε μια επιχειρηματική ανάλυση είναι δωρεάν. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος free, συμπληρώστε τη φόρμα και θα σα καλέσω. Για να προγραμματίσουμε μια 45 τη δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο free. Πολύ συχνά στου πελάτε μου και στου συνεργάτε τη ομάδα μου που προπονώ προσωπικά, κάνω τι εξή τρει ερωτήσει. Πρώτον, ποιο ή τι θα σε βοηθήσει να πραγματοποιήσει τι δράσει και το πλάνο που έχει δει ότι χρειάζεται να ακολουθήσει. Δεύτερον, τι είναι αυτό που μπορεί να στέκεται εμπόδιο στο δρόμο σου για την επιτυχία και πώ μπορεί να το ξεπεράσει αυτό. Και τρίτον και πιο σημαντικό, πώ θα κρατά τον εαυτό σου υπόλογο. Όταν έχ Είτε αυτό είναι κάποιο έμπειρος συνεργάτη από τη γραμμή αναδοχή σα, είτε είναι ένα προπονητή, τον οποίο έχετε προσλάβει, σίγουρα έτσι έχετε έναν τρόπο να κρατάτε τον εαυτό σα υπόλογο σε εβδομαδιαία βάση. Κάποιε φορέ όμω χρειάζεται να αναφέρουμε και να κρατάμε τον εαυτό μα υπόλογο ακόμα και καθημερινά. Πώ μπορεί λοιπόν να γίνει αυτό σε καθημερινή βάση. Κάποιοι το κάνουν με λίστε. Δηλαδή, γράφουν σε μία λίστα το τι έχουν να κάνουν κάθε μέρα και στο τέλο τη ημέρα βλέπουν ποιε από αυτέ τι έχουν ολοκληρώσει και ποιε όχι. Αυτό του βοηθάει στο να πειθαρχούν στη δράση, στο να είναι συνεπεί και να σκέφτονται ότι στο τέλο τη ημέρα θα πρέπει να γράψω το τι έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει. Κάποιοι μπορεί να αναφέρουν σε κάποιο φίλο ή στου γονεί, σε κάποιο γονιό. Κάποιοι δεσμεύονται, π.χ. στο facebook ή γράφοντα κάποιο blog. Ότι ξέρετε κάτι, δεσμεύομαι να κάνω αυτά και κάθε μέρα γράφουν το τι κάνουν. Κάτι που κάνω τα δουλεύουν με ομάδε είναι ότι χωρίζω τι ομάδε σε ζευγάρια και του προτείνω να επικοινωνούν μεταξύ του καθημερινά, π.χ. κάθε βράδυ και να λένε ένα τον άλλον τι έχουν κάνει. Αυτό του βοηθάει στο να είναι συνεπίστη δράση, να είναι δεσμευμένη. Αποφασίστε λοιπόν και δεσμευτείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο που πιστεύετε ότι χρειάζεται καλύτερα σε εσά και που σα βοηθάει να είστε περισσότερο επιθυμεί. Ο προπονητή σα, με εβδομαδιαίε συνεδρία, θα σα βοηθήσει να δείτε αν η διαδικασία που έχετε επιλέξει και το πλάνο που έχετε επιλέξει δουλεύει για εσά και θα σα βοηθήσει να βρείτε κάτι άλλο αν αυτό δεν δουλεύει. Με ποιο τρόπο λοιπόν, εσεί κρατάτε τον εαυτό σα υπόλοιγο σε καθημερινή βάση. Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, θα χαρώ να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση και μπορούμε να μοιραστούμε πολλέ ιδέε μεταξύ μα. Αν θέλετε να δείτε πώ μπορώ να σα βοηθήσω να είστε περισσότερο πειθαρχημένοι στη δράση και να έχετε έναν τρόπο να ελέγχετε την πρόοδό σα και τα αποτελέσματά σα, ζητήστε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση διάρκεια 45 λεπτών. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος free. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα.